فذلك نقص عليك من آباء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً، يومئذ يتبعون وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة. وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ، فَلا يَخَافُ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران